Az európai a ügynökség nem tartja nyilván ezeknek az anyagoknak, hogy lenne környezetkárosító hatásuk. Igen, akut, toxikus hatásuk és rákkeltő hatásuk van. Ezekkel a szavakkal nyugtatta meg Eszter, a Generis Kft. képviselője a fótiakat azon a közmeghallgatáson, amelyen 4000 tonna veszélyes anyag raktározásáról vitatkoztak. Mérkező ez Leszatom. az anyag, a Igen vagy nem? Egyszerű. Igen vagy nem? Igen az vagy nem ezt Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, vagy nem, nem, Igen nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. nem, nem, nem, nem. Igen, nem nem előre, nem nem jól. Jól. A nyilvános eseményen meglepően sokan vettek részt annak ellenére, hogy délután kettőkor munkaidőbe szervezték azt. Ez már a második sok volt a fótiaknak. Egy hónappal korábban Varga Núra, környezetvédelmi tanácsnok munkatársunktól Bodnár Zsuzsától értesült arról, hogy akkumulátor összeszerelő üzem létesül a településen. Október 6-án talán az átlátszó egyik munkatársa keresett meg azzal, hogy talált egy hirdetményt a Pest megyei kormányhivatal oldalán, ami egy fóti akkumulátor összeszerelő üzemről szólt. Ilyenkor az ember első reakciója az Úristen, Úristen megérkezett hozzánk is. Október 28-án megjelent Fótváros Önkormányzat honlapján egy újabb hirdetmény, amit immáron a Pest Katasztrófa Védelmi Igazgatóság kérésére rakott ki az önkormányzat, ami egy újabb akkumulátorüzemről szólt, és én akkumulátorüzemként emlegetem akkor is, ha helyre, rendre utasítanak, hogy az csak egy raktár, akkumulátor alapanyag raktár, a gyártás folyamatába beletartozik kiegészítő tevékenységként a szállítás és a raktározás is, tehát ami ezzel foglalkozik, az egy üzem. Akkor is, hogyha nem szeretik gyárnak nevezni. Két akkumulátorgyártással foglalkozó cég ugyanabban az épületben bérelne helyet magának. Mégis úgy tesznek, mintha nem tudnának egymásról. Ráadásul az épületet bérbeadó Hello Parks Kft. egészen mást ígért a fótiaknak. Akkor, amikor még olyan jó volt, és azt mondjuk hogy sokan itt voltunk, akik eljöttek arra a Hello Panszos előadásra, és bemutatták, hogy milyen gyönyörű lesz, és szinte boldogok voltunk, hogy ilyen szép lesz majd az a terület, akkor ugye felvázolták, hogy ó, hát ez minden csirigirit futópálya lesz, kutyafuttató lesz, és minden az ingyen az, az és akkor most itt ülünk, és... Beszélgettünk egy katasztrófa védelmi hatósági engedélyhez kötött anyagnak a raktározásáról, és beszélünk arról, hogy könyvműködési tevékenységnek hívjuk az elektromos akkumulátoroknak az összeszerelését. Nem tartanám sem korrektnek, sem célszerűnek most itt a kutyafuttató és a parkosítást összemosni egy, egy hatósági eljárással, tehát semmi köze a kettőnek egymáshoz. Nincs hát, összefüggés. Nem hogy be lesz, fura Tehát... lenne, ha most arról beszélnék, hogy akkor milyen jó lesz majd a kutamutató. Azt az hiszem, akkor gödeznének meg minket, hogyha igen, most rákezdennék. Én erre nem szeretnék részletesen kitérni, külön nagyon szívesen. A katasztrófa védelemtől pedig azt szeretném megkérdezni, hogy azt mondták, hogy a fódiak, hogy azt mondják, hogy nem szeretnék ezt a veszélyes raktározást, akkor ténylegesen megtagadhatják ezt a engedélyt. Önök tényleg komolyan gondolták, hogy meg is fogják tagadni? Mert akkor itt most minden, rövidítsük, az itt lévő fótiak szeretnék vagy nem, 99% nem. Önök ezt mondták az elején, akkor legyenek szívesek, lezárni az eljárást, nem engedélyezzük fótiak, nem akarják viszontlátással. Köszönöm. Az a baj, hogy én gondolkoztam előtt, de nem emlékszem, hogy ilyen elhangzott, hanem az hangzott el hogy a hatóságnak kötelessége figyelembe venni a nyilvánosság biztosítása során felé érkezett észrevételeket, és a határozatába ezt belefoglalni. Ennyi hangzat a részéről Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy nagyon súlyos szereptévesztésben van Magyarországon a hatóság. Ugyanis a környezetvédelmi vagy a iparbiztonsági hatóság a mi fizetett szakértőink. Ők a mi fizetett szakértőink. Egyrészt mi fizetjük őket, igen, nem kevés állami pénzből, Másrészt nyilvánvalóan szakértők különben nem lehetnének abban a pozícióban, ahol vannak, nem láthatnák el azt a munkát, de nekik az a dolguk, mint az államaparátus részének, akik közvetve tőlünk kaptak hatósági jogkört, tehát felhatalmazást és feladatot, hogy a mi érdekeinket képviseljék, a miénket. A bizalmatlanságot fokozza, hogy a veszélyes ipari tevékenység nagyon sok részlete védett adat. A nyilvánossághoz csak az adatok töredéke jut el. Az volt a kérdésünk, hogy a lakosság hogyan fog tudni az új anyagokról. Erre az volt a válasz, hogy a tulajdonos árbus szemekkel fog figyelni. De nem ez a válasz erre a kérdésre. Felteszem ismét, nyugodtan érthetően, honnan fog tudni a lakosság az új anyagokról. Tulajdonosnak van a katasztrófavédelem részére egy bejelentési kötelezettsége. És hogy a korábbiakban ezt jeleztem, ez egy soron kívülfelővizsgálati eljárás során valósul meg, amiután a hatóság ezeknek az anyagoknak az ottállásának a szabályszerűségét minden esetben vizsgálja. Amennyiben ezen anyagok oda betállása jelentős változásnak minősül a jogszabály szerint, abban az esetben hirdetményi úton és adott esetben újabb közmeghallgatással fog róla értesülni a lakosság. Köszönöm szépen! Hát akkor ha jól értem, akkor ez egy ugyan olyan eljárás is lehet, mint amilyen, most itt vagyunk. Résztes. Igen, adott esetben hát egy ugyanilyen eljárás is. Nem az a baj, hogy ezek léteznek, hiszen ha az elektromos meghajtási a jövő a különböző járművekben, akkor azokhoz kell valami e, energiatároló eszköz, kell akkumulátor, még akkor is, ha majd ez változni fog az idők során. Nem az a baj, hogy ezek léteznek, sőt szükség van rájuk. A baj az, hogy egy teljesen rendezetlen, átláthatatlan, alig szabályozott, és a szabályozottságában is nagyon kevéssé betartott uh, jogi környezetbe, és technikai, gyakorlati környezetbe kerülnek bele ezek az üzemek. Önök itt mindannyiunkat, azzal amit oda kirekítenek, megtélesztek. Valóban információkat adnak számunkra? És itt, akik így jelen vagyok, mindent meg tenni a jogaink és jogos érdekeink megvédése érdekében, és valamennyi lehetséges jogi eljárást és lépést, ami jószerű, meg fogjuk tenni, és nem engedjük, hogy ez itt megvalósul. Kérlek, iratkozz fel YouTube csatornánkra, és ha megteheted, támogasd az átlátszót.